Traian Besescu, de despre judectorul care l a achitat pe Dan Voiculescu, am râs de mam pe repetit. Fostul presubliniere dinte, Traian Besescu, nu ratează niciun moment se, le atace pe unul dintre marii se subliniere mani, Dan Voiculescu. Actualul senator a făcut o nouă serie de dezvăluiri despre Stan Mustac, judectorul care l-a chitase în prim instant pe mogulul care a fondat trustul intact. Am râs de pe repetit înainte de condamnarea lui Voiculescu atunci când am văzut înregistrările cu Stan Mustac. Orice subliniere, de stat ar întreba despre ce e vorba. Am primit răspunsuri, dar nu să le fac publice? Era un act de corupție produs de Stan Mustac într-o garsonier, a dezvăluit Băsescu în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Cintacu. Pesescu l-a contrazis pe Sebastian Gic, care a spus într-un interviu acordat lui Ion Cristoiu ce dacă Elena Udrea ar fi în IT pe locul 3 în primul tur al alegerilor din 2014, Claus Iohannis ar fi fost anihilat pentru a nu mai participa la turul 2. Este posibil ca în această românică pe repetit să elimini un candidat între turul 1 sub și turul 2. Eu nu pot să creda sublinierea ceva. Eu am avut discuții cu Ghii mult după ce mi-am terminat mandatul. În mandatul meu, eu nu am vorbit cu el, a spus Besescu. Acesta a mai amenincat cu o nouă serie de dezvluiri, dar l-a ironizat sublinierea Pe moderatorul Realitatea TV, rare subliniere Bogdan. O să am foarte multe de spus despre cine a făcut sistemul. Îi a subliniere tept să se mai dezlumfle. Am avut o emisiune la rare subliniere Bogdan, din pecate acolo m-a văzut doar socia mea sublinierei socialui ce nu se uita altcineva atunci la el, a mai spus Besescu.